בסרטון הקודם, היה לנו שדה מגנטי מימין לשמאל, ואת הלולאה הזאת, שקראנו לה מעדק או מעגל, והיא נושאת זרם הזורם בכיוון הזה. איתה נדמיין ניתנים חיוביים, למרות שאנחנו יודעים שהאלקטרונים זורמים בכיוון ההפוך. כל מקרה, הזרם נכנס בכיוון הזה ויוצא בכיוון הזה. בעזרת כלל ליד ימין והנוסחה הזאת, קיבלנו שהכוח המופעל על ידי השדה המגנטי על הזה של הלולאה, ובכיוון אל תוח המסך. ועל הקטע הזה, החוצה מהמסך. כתוצאה מכך ישנו מומנט סיבור על הלולאה, או כמו שאמרתי בסרטון הקודם על המאדק. הקו המקווקו הזה הוא ציר הסיבור, ככה יראיתי שהלולאה מסתובבת. בעצם שדה המגנט היא דוחף החוצה מהמסך בצד ימין ואל תוך המסך בצד שמאל. אין לו שום משפעה למעלה זה נראה לאחר שהסתובב קצת. הסיבה שציירתי את זה שרציתי להראות שעל הקטע הזה, בדבר דומה על הזה, הכוח הוא עדיין כלפי מעלה, החוצה מהמסך, אבל הכוח הזה כלפי מעלה אינו לגמרי מעונח יותר לזרוע הכוח. זה זרוע הכוח. עכשיו זרוע הכוח יוצא בזווית מסוימת, החוצה מהמסך. כתוצאה מכך, החלק מהכוח שהשדה המגנטי מפעילה חוצה, מעונח לזרוע הכוח. המומנט תהיה קטן יותר, אך עדיין יהיה מומנט בכיוון הזה. יוצא החוצה מהמסך בצד ימין, אל תוך המסך בצד שמאל. דבר דומה קורה לצד שמאל, עלולה הממשיכה להסתובב, עד שהיא מגיעה למצב מעונך למסך. הצד הזה כאן הוא קדימה. כן? והצד הזה הוא מאחורי, מישור המסך שלכם. בנקודה הזאת, בעצם אין מומנט. למה זה ככה? כי בחלק הזה מקדימה, מכוון מולכם, כשהוא כאן, הכוח שמפעיל המגנטי, הכוח שגרם לסיבוב, דוחף החוצה מהמסך. אין יותר מומנט, כי הכוח דוחף בטבעון החוצה מהמסך, וזרוע הכוח הזה גם מכוון החוצה מהמסך. מומנט הוא גם מכפלה וקטורית, במהורבים כוחות מאונחים. על כן, בנקודה הזאת אין מומנט סיבוב. הדבר נכון גם לגבי הקטע האחורי של המעגל, כי בחלק האחורי של המעגל, הכוח המופעל לידי השדה המגנטים מכוון כלפי מטה, וזה מקביל עזרו הכוח, אז אין מומנט. אמרתי שיכול להיות שיש לה לולאה, קצת, תן הזוויתי, ידואג להמשך הסיבוב. הלולאה ממשיכה להסתובב, וכאן זה מתחיל להיות מעניין, נצייר את זה בצורה ברורה. עד הזאת, אני רוצה שזה יהיה בפרספקטיבה. זה עד לכאן. תנו לי לוודא שיש לי את כל מה שצריך. כאן זה יסתובב בכיוון הזה. בכיוון ההוא. וכאן אין יותר מומנט. אבל החלק העליון ימשיך שמאללה, ימינה. עד לנקודה הזאת שבה מקבלים את המצב הזה, שבו הצד הזה, בנקודה הזאת, זה, זה הסתובב יותר מתיישпар מאוד, קצה הזה הוא עכשיו הקצה הזה, והסתובב ני כאן, כל הדרך, הוא עדיין נמצא לפני המסך, אם הקצה הזה הוא דבר כמו הקצה הזה, עכשיו JACÇ combines예 כזה, כי הקצה הזה הסתובב מתה, הוא הסתובב מהמצב הזה, כל הדרך חזרה למצב הזה אני רוצה להיות בטוח תנו לי לצייר את זה נכון הזרם זורם ככה ככה וככה עולה פה למעלה ימינה ולמעלה עכשיו הזרם בצד שמאל שהיה קודם הקטע הימני מכוון כלפי מעלה כשמפעילים את המחפלה הוקטורית מה יהיה הכוח על זה מה יהיה הכוח שמפעיל השדה המגנטי מפעילים את כלל יד ימין, מכוונים את האצבע המורה כלפי מעלה, ותאמה בכיוונו של שדה המגנטי, זה כף היד, לשתי האצבעות הנוספות, ואני מצייר את הציפרוניים, שיהיו צבועות של עינן צבועות. האגודל מכוון החוץ מהדף, ובצד הזה של יש לנו כוח מעלה. אם מפילים את כלל יד ימין, על הקטע האחורי, זה שמאחורי המסך, נקבל עדיין כוח כלפי מטה. מה קורה עכשיו? הלולאה הסתובבה, היא הסתובבה כפי שציירתי, זה יוצא החוצה בצד הזה, וזה נכנס פנימה בצד הזה, זה יסתובב כל הדרך עד הנקודה הבא, זה יסתובב יותר מ-90 מעלות, ופתאום הכוח המופעל על ידי השדה המגנטי, שנה כיוון, כי הצד הזה בו ישנו זרם כלפי מעלה, הוא עכשיו הכוח המופן לידי השדה המגנטי בצד הזה הוא החוצה וגורם לסיבוב בכיוון ההפוך אני מקווה שזה מובן תחשבו על מה שקורה תמיינו את הלולאה הזאת מסתובבת מה שיקרה הוא שהלולאה תסתובב כפי שציירתי כאן למעלה כשהיא מגיעה לנקודה הזאת ישנו תן הזוויתי השומר על המשך הציבוב או התמדה סיבובית השומרת על הסיבוב עד שמגיעים למצב הזה אולי זה נמשיך כל הדרך חזרה עד למצב הזה כשזה ישלים סיבוב של 180 מעלות בצד הזה הזרם זורם כלפי מעלה ובצד הזה הזרם קוד זורם כלפי מטה אז כל הדבר הזה יתהפך אז רואים שגם ההשפעה שהשדה המגנטי יתהפכה כוח כלפי מעלה בצד שמאל וכלפי מטה בצד ימי ואז הלולה עד תסתובב לכיוון ההפוך בעצם זה יתחיל שולי לצייר, אני בעצם לא רוצה לצייר את זה מהזווית הזאת, אני לא רוצה לבלבל אתכם, יש לנו בעיה. ואנחנו רוצים שזה יעבוד כמו מנוח חשמלי, ושזה ימשיך להסתובב באותו הכיוון, אנחנו צריכים לשנות את כיוון הזרם, כשמגיעים מהמצב הזה, או לחבוט את השדה המגנטי, או שאולי אפשר לשנות את הכיוון של השדה המגנטי. ישנה בעיה נוספת, פחות חשובה, שאם הלולה הזאת תמשיך להסתובב, החוטים להסתבך כאן. <אז> <אז> אפשר לעשות את זה בלי סוף הפתרון לזה הוא הרכבת מחלף אני אצייר מחלף יש לי אותו מעגל בצורה פחות מסודרת אוקיי יש פה לוחיות מתכת. הן בצורה מעוגלת. אתם יכולים לדמיין אותן מתגלות החוצה מהמסך. ויש לי את המעגל. אתם יכולים לדמיין לוחיות גם פה. הדבר המעוגל הזה והדבר הזה נוגעים אחד ושני כל הזמן, כך שהזרם יכול לעבור דרכם. צירת הסוללה שלי. זה חיובי וזה שלילי. كان למעלה במעגל, הספר יזרום כל הזמן בכיוון הזה, הוא יזרום כל הזמן בכיוון הזה, הוא יזרום כל הזמן למעלה וככה. מה יקרה כשנמצאים בצורה הזאת? הספר נזרום כלפי מטה כאן, זה יהיה i וזה יהיה I, את כלל יד ימין, מבלי לשנות את השדה המגנטי, לא שינין לנו את כפי שעשינו לפני שמחקתי את מה שהיה על המסך לפי קלדיה גמיד, הכוח שמפעיל השדה במגנטי יהיה כלפי מעלה כאן מטה, כאן זה מה שיצור את המומנט השקול, והחלק הזה, הסתובב החלק הזה של המכשיר הסתובב אנחנו יכולים לדמיין שיש לנו מוט קטן פה מוט מחומר מבודד המחובר לציר איפשהו. זה יכול להסתובב סביב הציר הזה, נכון? הכוח המופעל על ידי השדה המגנטי ייצור מומנט. זה יסתובב כלפי מעלה בצד הזה, החוצה מהמסך בצד הזה ועל תוך המסך בצד ההוא, ואז מאחורי המסך חזרה לפני המסך. זה מה שהמומנט השקול יעשה, ואז זה ימשיך להסתובב עד שמגיעים למצב המאונך למסך. במצב המאונח, המעגל למעלה נשאר בדיוק אותו הדבר, אני עושה כמיטב יכולתי לצייר את זה נכון, מה שקורה במצב המאונח הוא שאין יותר קשר חשמלי עם מלוכיות, אז זה למפסיק לזרום, כשנמצאים במצב המאונח, נצייר את זה באותו צבע, אנחנו נמצאים במצב המאונח, רואים רק את החלק הקדמי, רואים רק זה, אנחנו רואים שזה יוצא קצת החוצה, רואים את הקטע הזה ורואים גם את המחזיק את או עוזר לו להתתובב הזרם נפסק, אין יותר מומנט השדה המגנטי לא מפעיל כוח, גיבלנו קשר חשמלי בנקודה הזאת הדברים האלה יתעתקו, אני מקווה יכולים לדמיין איך נמשך בגלל התמדה סיבובית כלשהי. עכשיו הגענו לחלק המעניין. מה קורה כשזה מסתובב יותר מ-90 מעלות? הזמן שוב הולך ועוזל. כדאי שתחשבו על זה. תמשיך בסרטון הבא. להתראות.